Sergei Avrov s-a înfuriat, i-a ameninat Marea Britanie cu riposte dure. În scandalul scripal, nu există vreo îndoială. Rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ce a ales cu bun subliniere timp să submineze relațiile rus-britanice în cazul otrvirii unui spion în Marea Britanie. sublinierea i-a amenincat ce va riposta unor eventuale noi inițiative antiruse, relatează AFP. Nu există vreo îndoială ce guvernul britanic a ales cu bun sublinieră submineze relațiile ruso britanice a declarat Lavrov la Tokyo, la finalul unei întâlniri cu omologul său japonez Taro Kono. Dacă această standing continuă sub forma unor noi inițiative antiruse, nimeni nu a abandonat, bineînțeles. Principiul reciprocit ci, ameninca potrivit news. Lavrov a îndemnat guvernul britanic să reacționeze cu calm la otrvirea fostului spion Sergei Skripal sub linierea a fiicei sale, Iulia, la Salisbury, în sud-vestul Angliei, pe 4 martie. Noi sperme ca prietenii no-subliniere trijaponezi, japonezi cu contactele lor britanice, se clarifice cel puțin două puncte, a continuat la Vrov. În primul rând, unde sunt scripal sublinierei fica lui. În al doilea rând, de ce reprezentanți Scotlandiard au spus că ancheta va dura luni de zile, iar în acela subliniere i timp guvernul britanic a dat deja verdictul, ferese a subliniere tepte decizia unui tribunal. Londra consideră ce Rusia a comandat acest atac comis cu ajutorul unui agent neurotoxic din familia Noviciok. Fabricat potrivit occidentalilor de ce complexul militar rus? Neil Basu, noul subliniere e antiterorismului britanic, a anuncat ce ancheta ar putea să dureze săptămâni, chiar luni. Moscova a cerut luni Londrei probe în sprijinul acuzațiilor sau scuze. Premierul japonez Shinzo Abe sublinierea i-a exprimat indignarea fac de acest atentat, într-o convorbire la telefon cu premierul britanic, potrivit serviciilor Teresei Mai. Mai a prezentat se pe trecut o serie de mesuri contra Moscovei, după atacul cu agent neurotoxic vizându-i pe fostul agent dublu rus. În vârst de 66 de ani, sub lunieră-i pe fiica sa, în vârst de 33 de ani. Expulzarea a 23 de diplomaci, care au perezit ambasada, este cea mai simbolică. În replică. Moscova a decis să se expulzeze 23 de diplomace britanici sub iera Isentit British Concil, instrumentul răspândirii culturii britanice în întreaga lume. Cele două victime se află în cont de la 4 martie, a anuncat ministrul britanic de externe Boris Johnson, într-un material publicat în The Telegraph.